Ria Olguca Vasilescu explic secederile salariale, ce cadou i-a dus lui Claus Iohannis, la Cotroceni. Ministrul muncii, Ria Olguca Vasilescu, vine cu noi explicații în privința ca secederilor salariale. Mai mult. Vasilescu a oferit la România TV noi explicații despre creșterea din salariale care deriv din legea salarizării unitare. Până în 2022, salariile vor crește în prin diferent. Norale au secezut salariile de la 1 ianuarie 2018 pentru ce de subliniere au grila din 2022, a spus Vasilescu. Mai mult, ministrul Muncii a făcut noi dezgluiri despre discuțiile avute cu presubliniere din Teleclaus Iohannis la Palatul Cotroceni. S-a discutat despre salariile care vor se cedea sau venituri care vor se cedea. I-am explicat sublinierea, I-am pus pe masă un salariu unic de sublinierea. subliniere, Cres, subliniere teri la Cresc teri Terila 97 dintre bugetari, a mai spus Vasilescu.